מה קורה חברים, היום אנחנו עושים את העגלה השנייה של הערוץ העגלה היא מפרסים ויש לנו זוכר אחד בעגלה אבל הזוכר יצא לפרסים מאוד שווה כאן עכשיו על המסך אתם רואים את זה קטנטר את ה... את, ה... את ה... זה רק זילוף לשלושה חלקים ואז אפשר להזליף שלושה צבעים שלושה מילואים ויש סט של 24 צנטרים ועוד סט של סקית זילוף עם צנטר וראש אפשר להחליף את הצנטרים אז כן, שלושה פרסים לזוכה אחד אז בואו נראה איך אנחנו נכנסים להגרלה הקישור להגרלה יהיה מתחת לסרטון, אין לכם מה לדאוג אז ככה אם לרשום דבר ראשון לערוץ YouTube, קדום לאסדת צמ, לערוץ YouTube שלך, אז תמצאים לרשום את שם שלכם. אני רשום, אפשר בייברית, אפשר באנגלית, whichever bạn. תבוא לרשום. צריך לרשום את המייל. בוא נרשום. בדואט שמ safe. מישהו ישום את השם, אז איך שאני דווקא ליצור אותו כשר, הוא מוזקה ומישהו אחר זקן. אז אני כבר רשום, אבל אני אראה לכם איך עושה. אתם פשוט לוחצים ואז אני אתכם לפה ואתם תצטרכו תצחקו לי חוץ קן, ירשם מענוי. אתם אתם צריכים ללכנס את לא פייסבוק, לתת לייק. ולחוץ continue וזהו נכנסתם לעגלה פה אתם יכולים לראות uh, כמה כניסות כמה אנשים מיושמו וכמה ימים נשאר וזהו זה הכל אם תשתפו גם את העגלה, יהיה לכם יותר לזכות וזהו יאללה בהצלחה.